हेलो भाई सुना के मैं कर रही वीडियो के साथ आई एम खेल रूम अरे मेरा दोस्त है इसने इसके साथ मैं लगा रहा हूँ हम देखें M4 है एक किया दूसरा लीव कर देगा अच्छा प्लेयर है कंकरर लगा हुआ सी टू पता नहीं कब तक लगा हुआ कनक सी है पता नहीं یہ سی ام ہے وہی والا دوست Blue team has scored for the first time. Over me. Reloading. No man. We to abort. The artillery. Is it fair? आर 197 ओए वीडियो बना रहा हूं ओ स्लाइड स्लाइड बन कैसे स्लाइड गलती سے बजी थी डरता प्लेयर है बाबा سیریس لے رہا ہوں نہیں لے رہا سیریس لوں اب اور جب میں فارم میں آ جاؤں تو پھر یہ آ لو دیکھ لو یاب میں سیریس لے لوں نہ یہ حالت <laughs> تیری واہ مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا گیمپ نہ کر میں پہلے کیا رہوں پھر روئے گا اچھا یار یہ لے اوئے سلائیڈ آف رکھی میں اب گیمپ نہیں میرا ایم یار میری سینسٹیویٹی نہیں ٹھیک ہو. مجھے دیکھنے یاڈے مجھے دیکھنے پری فائر کس نے دیکھنے یا فائر تُدیکھنے مجھے and the blue team you uh, your me aana padega ab no mercy botya phir جگر میں جان چین کری جا رہا فائد نہیں دے رہا میری سیٹ کی یار کی <rash> <subht> یار کر لے بیٹے <تصفيق> <toss> <toss> سلائڈیں کیوں مار د I'm going to go in front of me The Red Team is in the lead to go in The Red Team leads with 30 seconds left That's really shocking. Cover me. Nahi bataata hu tumhe. Dead. Tada. Blue team victory. Oye bas. Dafa, لوگ سلام بو بائے